بعيد عن الإلحاد واللي احنا هنتكلم عليه النهاردة والردود اللي هنردها على شريف جابر هو ليه كل العيال اللي بتتكلم على موضوع الإلحاد تحس انها عيال طرية وناعمة ومن كفي على بطنها <تصفيق> يا يا الدولة الإسلامية ويعلمها بالمعنى النفسي. <تصفيق> ولد ملحد اسمه شريف جابر عمل فيديو ماذا تعرف عن القرآن الكريم؟ بيشكك فيه عن القرآن الكريم. الفيديو تقريبًا مدته ساعة إلا حاجات بسيطة تخيلوا ما قالش فيه ولا معلومة واحدة صحيحة. وكلها فيديوهات سبحان الله ما تطلعش حتى من دكر بط موجود في يعني تعالوا نشوف أول فيديو يعني عم عبد الملك بن مروان قال لك في مرة إن أنا خايف أموت في شهر رمضان، لأن فيه اتولدت وفيه اتفطم وفيه جمعت القرآن، يعني عبد الملك بن مروان اعترف وقال لك إن أنا جمعت القرآن في شهر رمضان خد بالك كل الهري اللي هراه ده، قعد يقول لك المسلمين بيقولوا إن أول واحد جمع القرآن هو عثمان بن عفان، ما يعرفوش إن في جمع تاني، تم في عهد عبد الملك بن مروان، وجاب لك الدليل الناصح بن الناصح وقال لك إن عبد الملك بن مروان بيقول إن هو خاتم القرآن رمضان وبذلك يبقى فيه ها في جمع تاني للقران تم على يد عبد الملك بن مروان وبعدين يقعد يقول لك عبد الملك كان عايز يحلل حاجات وعايز يحرم حاجات وعايز ينفع نفسه سياسيا يبقى ما مش كانش عاجب القران بتاع عثمان اسال اي عيل مسلم قول له لما يجي واحد يقول لك انا ختمت القران في رمضان معناها ايه هيقول لك حاجه من اتنين اما ختم القران يعني اتم قراءه او اتم حفظ مش معناها جمعه خالص يعني كل الهري ده على فشوش طب ده احنا احيانا بنعمل مسابقات في المساجد في رمضان في الاعتكاف في اخر 10 ايام ونعمل مسابقات نشوف كم واحد هيقدر يختم القران في العشر 10 ايام دول كم مره يبقى معنى كده جمع القران كم مره والله الفيديو ده بس لوحده كفيل ان احنا ما نكملش رد مش كده خليكم خفاف عليه ده رجل مسلم النمر <تصفيق> حد سنه 325 ميلاديا في السنه دي بمدينه نايسيا بتركيا ارياس ده قال فكره مختلفه شويه قالك ان المسيح ده لا كده لا هو اله ولا هو ابن اله زي ما في ناس كتير فاكره يعني بل هو شخص عادي جدا اترسل للبشر عشان يهديهم مجرد رسول الفيديو ده بقى بيثبت ان شريف ما يعرفش حاجه نهائي في المسيحيه اولا هو ما قالش ولا كلمه صح في الفيديو لك في مدينة نيسيا نيسية مين اسمها نقيا نقيا حد سنة 325 ميلاديًا في السنة دي بمدينة نيسيا بتركيا وكمان إني أكون بطل من أبطال نقيا تذكار أنا مجمع نقيا إلى أريوس وإلى مجمع نقيا مجمع نقي مجمع نقيا مجمع نقي اثنين الاسيس ما اريوس, اريوس اسمه اريوس اسمه اريوس الى اريوس ثلاثة مجمع نقيا فيه اريوس مفاجئش الجميع لما قال اللي قاله ده بالعكس ده مجمع نقيا تعمل اصلا علشان يناقش افكار اريوس مش عشان خاطر اريوس يفاجئهم يعني كده كده الكلام اللي كان بيقوله اريوس ده كان موجود قبل مجمع نقيا أربعة أريوس في المجمع ما قالش إن المسيح مجرد إنسان عادي ولا قال المسيح بشر ولا قال إن المسيح رسول تب طيب بتجيب المعلومات دي منين أريوس في المؤتمر أو في المجمع ده قال إن المسيح إله ولكن مش أزلي بمعنى هو بيعتقد إن الله إله والمسيح إله بس أقل شوية من مين؟ أقل شوية من الله، يعني هو بيعتقد أن هو الله، طب هل المسلمين بيعتقدوا إن المسيح إله بس إله صغير على عن الله الكبير زي ما بيقول أريوس؟ سبحان الله صلاة <تصفيق> <تصفيق> النبي أحسن أم وبقية الناس اللي تم اضطهادهم دول لما هاجروا للجزيرة العربية أخدوا معاهم كتبهم المسيحية كما هو متوقع يعني ولا معلومة صح قلتها، وبعدين أنت بتقول إن أتباع أريوس دول لما أوزوا راحوا شبه الجزيرة العربية، مفيش دليل على يعني إن أتباع أريوس راحوا شبه الجزيرة العربية، وبعدين بتقول خدوا معهم كتبهم، كتب مين يا ابن تعبيط؟ طب ما أريوس كان مؤمن بكل ما تؤمن به الكنيسة، يعني الإنجيل بتاعه هو نفس إنجيل الكنيسة، هي بعض التأويلات بس اللي كان أريوس أو التفسيرات اللي كان بيقولها مختلفة، وكمان قسطنطين حرق كل كتب أريوس، يبقى أريوس سواء سافر لشبه الجزيره العربيه هو واتباعه او ما سافرش اصلا ما كانش في كتب مخالفه عشان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل منها فكره ان الاله واحد وان عيسى ده مجرد رسول دي مش فكره اسلاميه مش فكره جديده الاسلام اخترعها او جابيها يعني دي فكره قديمه جدا واصلها مسيحي وكان ومازال لحد يومنا ده في مسيحيين بيؤمنوا بيها وفي نفس المقطع بتتكلم وبتقول أن فكرة من الإله واحد فكرة قديمة وأن أريوس قال كده في المجمع مجمع نقية يبقى الإسلام جه ليه والنبي محمد جه ليه أولاً وبتقول أن فكرة التوحيد فكرة مسيحية أولاً المسيحيين بيقولوا أن هم مسلسة مش موحدة ثانياً من قالك أن التوحيد بيعود إلى المسيحية يا اغبى أخواتك التوحيد بيعود إلى أول بدء الخريقة إلى سيدنا آدم فقول لا إله إلا الله والتوحيد هو دين كل الأنبياء من أول آدم عليه السلام لحد محمد عليه السلام يعني حتى التوحيد مش ديانة مش مسيحية ولا حاجة السؤال بقى اذا كانت الفكره دي اوريدي قديمه وموجوده من قبل ما الاسلام يجي ايه لازمه ان يكون في رسول ثالث جديد يجي عشان يقولها ايه لازمه ان يكون في دين ثالث جديد طيب ايه فايدة ان يجي نبي تاني جديد؟ ببساطة لأن الناس بعد ما المسيح عليه السلام رفع ابتدى الناس يرجعوا تاني إلى الشرك والتسليس وعبادة الأصنام فربنا سبحانه وتعالى بعت النبي محمد عشان يجمع الناس تاني على عبادة الله وحده، سهلة ليه القرآن فضل يكرر مرات كتيرة جدا انه مكتوب باللغة العربية؟ ليه كتاب من المفروض انه واضح انه مكتوب بالعربي يقول خمسين مرة يا جماعة انا مكتوب بالعربي؟ ايه لازمة انك تذكر اللغة اللي انت كاتب بيها المعلومة؟ يعني مثلا المؤلفين الاغريق لما كتبوا العهد الجديد بالاغريقية محتاجوش انهم يكتبوا ولو مرة واحدة بس إن الكتاب دوت مكتوب باللغة الإغريقية، لأنه واضح إنه مكتوب باللغة الإغريقية، ده غير إن المعلومة نفسها ملهاش أي 30 لازمة، تكرار الجمل في القرآن اللي كانت عمالة تقول 50 مرة يا جماعة صدقوني أنا مكتوب بالعربي دليل على إن كان في سيناريو تاني بيحصل، دليل مثلاً على إن كانت في ناس معينة عارفة إن القرآن دوت مش عربي. لهبل بقى شريف جابر عايز إن نقلة تانية ويقول إن القرآن الكريم ما هو إلا ترجمة سريانية، يعني القرآن مش عربي ولكن ترجمة مجرد ترجمة سريانية وبيستدل بذلك وبيقول لك القرآن كل شوية يقول انه هو عربي ونزل بلسانه العربي وانه طب وليه بيقول انه هو عربي طالما نزل بالعربي تم انت عندك الانجيل لما كتب بالاغريقي او اليوناني يعني ما قالش ولا مرة انه هو يوناني الإجابة ببساطة يا هبل الله سبحانه وتعالى لما بيبعت رسول إلى قوم بيتحداهم في الشيء اللي هم برعين فيه فمثلا الفراعنة كانوا برعين في السحر فبعت لهم سيدنا موسى بالمعجزات عشان يغلب السحر بتاعهم سيدنا عيسى عليه السلام قوم في الشام كانوا برعين في الطب فسيدنا عيسى معظم معجزات كان لها علاقة بالطب العرب كانوا قوم يعني جفاه قوم حفاه يعني ما لهمش أي شيء بارعين فيه إلا اللغة العربية فالنبي صلى الله عليه وسلم والقران الكريم اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيتحداهم في الصنف والمجال اللي هم بارعين فيه، فكل شويه القران بيديهم حته كده، يقول لهم انا عربي مش انتوا جامدين في اللغه العربيه؟ طب ما نفسكم انا عربي. ليه بقى الانجيل ما قالش انا اغريقي؟ يهبل لان الانجيل ما بيتحداهمش في اللغه الاغريقيه زي ما القران بيتحدى العرب في اللغه العربيه اللي هم بارعين فيها، يجي لك ويحط عليك. البالانس فليكسلانس <تصفيق> اوعى تفتكر ان شريف جابر ده انسان بيفهم لا العلاقه ما بين شريف جابر والفهم زي العلاقه بالظبط بين الجليد اللي في روسيا وخط الاستواء يعني ما فيش علاقه نهائي شريف جابر بينقل الكلام ده من احد المستشرقين اسمه كريستوف لوكسمبورغ ده راجل مسيحي لبناني الف كتاب بالاسم ده وقال ان هو رجل من المانيا ومش عايز يقول اسمه الحقيقي وهو مستشرق او مسيحي لبناني عايز يهجم او عايز يهدم الاسلام ما لنا كل كلام باطل بيقول لك القران الكريم الاول ما كانش متنقط وما كانش متشكل فاحنا لو حطينا طب تعال نشوف بس قبل ما اوريك الكلمات الاجنبيه اللي في القران لازم الاول تعرف ازاي تقرا القران صح وعشان تعرف ازاي تقرا القران صح لازم ترجعه الاول شكل خام كان عليه لازم ترجعه لاصله تشيل من عليه التنقيط كله، تشيل من عليه التشكيل كله، تشيل من عليه الحروف الزياده، لان كل الحاجات دي اتضافت بعدين، على مدار اكثر من 100 سنه من موت محمد، لما تعمل كده هتلاحظ ان القران بقى شكله غريب خالص، هتلاحظ ان الحروف كلها بقت شبه بعض، لدرجه ان من ضمن ال 28 حرف اللي في اللغه العربيه ست حروف بس اللي هتعرف تفرقهم ما بينهم وبين بعضهم واللي 22 حرف البقية مش هتعرف تفرقهم يقول لك عشان تفهم القرآن لازم ترجع للقرآن الخام البيور ترجع له بأنك تشيل الطنقيت تمام وبعد ما نشيل الطنقيت حرف العين مثلا مش هتعرف تفرقه عن الغين حرف السين مش هتعرف تفرقه عن الشين حرف البه مش هتعرف تفرقه عن الته، مش هتعرف تفرقه عن الثاء حرف الجيم مش هتعرف تفرقه عن الحاء مش هتعرف تفرقه عن الخاء اه هنتلخبط في الحروف فمش هنفهم العين من الغين والقاف من ايه الك... يا عم اللي انت بتقوله ده وبعدين بتقول هاء الملكيه وهاء يا عم مفيش حاجه كده في اللغه العربيه اصلا انت بتخترع وبعدين يا جاهل لو فرضنا فرضا فرضا فرضا ان القران حاليا كل كتب القران اللي موجوده على وجه الارض اختفت لسبب ما شوف انا بوصل معاك لدرجه ايه كل كتب القران اللي موجوده على ال... وجه الارض اختفت لسبب معين القرآن خلاص اختفى مش بنقول لك بقى ولا بنقول لك تشكيل يهبل القرآن منقول بالتواتر بمعنى واحد بيعلم واحد بيعلم واحد يعني لا يشترط ان القران يكون مكتوب اصلا، القران مش شرط يكون مكتوب مش مش مش يشترط ان هو يكون فيه نقط، لا، يعني ممكن القران اصلا ما يتكتبش، لكن لما العرب ضعفوا في اللغه العربيه ابتدى والحفظ طبعا، ابتدوا يكتبوا القران الكريم، يعني انت ما تحسسنيش ان القران ده كان فيه واحد ماشي جنب كهف ولا كان جبل زي ما بيحصل في بعض المخطوطات المسيحيه، وبعدين لقوا القران اهو، فراح ماسك القران وابتدى يعمل، يا ابني القران منقول بالسماع منقول بالحفظ منقول بالتواتر وده صعب جدا يحصل فيه تحريف ما تقعدش لي بقى عين وغين وقاف وكاف ولام وميم ايه يا ابني يا حبيبي القرآن مش محتاج يتكتب بمعنى لو انا قلتلك مثلا مثلا وهو السميع العليم هل انا بقى محتاج اكتب انا اصلا حافظها فمش محتاج احط فوق العين ولا من تحت العين ولا جنب العين نقطه لان انا حافظ ان هي الثانيه العليم جربوا يا جماعه تكتبوا كل هو الله احد من غير نقط ووريها لاي طفل صغير بيعرف يقرا ويكتب هيقراها ليه لانه حافظها اما شريف جابر بيفهم من أفادي. طب استنوا يا جماعة يعني نكمل مع الحمار ده يمكن والله اعلم يعني يمكن يكون عنده دليل ادينا مثال يا شريف طب ادينا مثال يا شريف فنداها <تصفيق> من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. يعني ايه سريه؟ سريه في الاصل معناها النهر، بس هنا ما ينفعش تيجي بمعنى كلمة نهر. بيتكلم على قصة ولادة المسيح صلى الله عليه وسلم، وإن السيدة مريم لما الله سبحانه وتعالى تكلم معها، وقال إن تحتها سرية، وقال إن السرية هو قال، شريف جابر قال إن سرية بمعنى نهر، بس هنا ما ينفعش تيجي بمعنى نهر، ليه؟ مزاجك، يعني أنت بمزاجك مش عايزها تيجي بمعنى نهر، تمام، وبعدين؟ كلمة سريا بالسريانية تعني ابن حلال أو ابن شرعي. كده الجملة بقى ليها معنى منطقي الطفل بيقول لمريم أمه لا تحزني قد جعل ربك اللي تحتك ده ولدته شرعية ابن حلال مش كريم أو نهر في النهر يعني إيه تحتك نهر يعني؟ فبيقولك في السريانية جاية من كلمة سرية دي أو سري جاية من كلمة دي واللي معناها ابن حلال وبيعملك يعمل كده زي المهم وبقول لك ابن حلال كده المعنى واضح فهو بيقولها لها ما تقلقيش يا أمي عشان خاطر أنا ابن حلال ابن شرعي مبدئيا كل علماء المسلمين قالوا إن سرية معناها نهر وجاي من كلمة السريان سريان الخاص بالماء عملية سريان الماء يعني تمام؟ يبقى سرية معناها نهر وده ماشي مع سياق الآية لأن الآية الله سبحانه وتعالى بيتخاطب مع السيدة مارين وبيقول لها إنها تقدر تحرك النخلة عشان يتساقط عليها الرطب فتاكل وإيه؟ وتشرب تشرب منين؟ من النهر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله ليها هي سرية أصلا مش معناها نهر معناها جدول أو قناة قناة قناة ماء صغيرة تمام. طب لو رحنا للسريانية هو نقل كلمة مش سرية نقل كلمة شرية بالشين طب وهي سرية في, الـ في, الـ في السريانية هي شرية شري أو شرية المقصود بيها إما منفصل مطلق يعني أو شيء مباح شيء جائز. تعال نركب الكلمتين كده على الجملة اللي ليتها السيدة مريم. فالسيدة مريم المسيح بيقول لها من تحتها بقى عليه السلام. بيقول لها ياما ما تقلقيش عشان انت متطلقة. علاقة ده بالآية. طب ناخد المعنى تاني ما تقلقيش يا عشان اللي انت عملتيه ده مباح. مباح ده على اساس ان بني اسرائيل كانوا مدورينها مثلا يعني كله بيجيب عيال كده من غير زوج يعني مباح. ده شريف جابر. ادينا مثال يا شريف. في ايه؟ في ايه؟ صورة <تصفيق> يوسف الآية 88 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَسَّنَا وأهلنا الضر وَجِئْنَا ببضاعة مزجاه مزجاه؟ يعني ايه مزجاه؟ الكلمه دي ملهاش معنى في اللغة العربية فبعضهم حب يفسرها وقال لك ممكن تيجي بمعنى كلمه فاسده بس دي حتى معناها غلط يعني ايه فلما دخلوا على الملك قالوا له احنا معنا بضاعه فاسده فاكرمنا ودينا فلوس ملهاش معنى بيتكلم عن اخوه سيدنا يوسف لما جم الى العزيز او جم هنا الى مصر وبعدين دخلوا على العزيز وبعدين قالوا له ان هم يعني جايبين له بضاعه مزجاه وبعدين بيقول لك يعني ايه مزجاه ايه العلماء بيقولوا فاسده وهي ما تنفعش تيجي بمعنى فاسدة تعالوا نلعب لعبوا فيك يا شيخ المهم بيقولك تعالوا نلعب في, تلعب في الحروف ليه؟ حروف <تصفيق> حروف اخوك بلاش يعني حروف اخوك عشان تلعب, تلعب في الحروف ليه اصلا يعني؟ طيب قال لك تعالوا نلعب في الحروف كده ونشيل حرف ونحط حرف ونجيب حرف، خد بالك انت لو قعدت تلعب في الحروف ممكن تطبق بعض الكلمات في القران بلغه سريلانكا، عادي يعني ايه المشكله؟ المهم فلعب في الحروف قال لك اه مزجاجة من كلمه مرجيه ومرجيه معناها طازجه. اللي هنعمله هو اننا هنفلتر الكلمه ونرجعها لخامتها الاصليه ونجرب ونشوف يمكن يطلع لنا كلمه جديده. هتبقى مرجيه. مرجيه دي كلمه سريانيه معناها طازه او مرطبه كده الجمله بقى ليها معنى فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز قد مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه طازجه فكرمنا ودينا فلوس طيب الايه بدات ان هم بيتكلموا بيقولوا ما السنه الضر هم واهلهم مسهم الضر يبقى واحد جايب بضاعه ممتازه ويخش على الراجل يقول له معلش اصل احنا ظروفنا تعبانه وجايبين لك بضاعه ممتازه وبعد الايه يقول لك يقولوا تصدق علينا يبقى ازاي بضاعة ممتازة ومسنا الضر وتصدق علينا لكن لو البضاعة دي قليلة لو البضاعة دي جودتها رديئة فيقولوا معلش عشان عندنا ظروف والله وانت راجل كريم وهتعمل معانا واجب يبقى الاية تمشي ها مش ما تمشيش ابدا ايه مرجيه اللي انت اختلعتها لما قعدت تلعب في الحروف تحب تلعب انت في حاجات الناس ما علينا مثال ثاني يا شريف لما بيقول لك ومن البقر والغنم ما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهورهما او الحوايا يعني ايه الحوايا انت تعرف يعني ايه الحوايا ما تعرفش يعني ايه بيتكلم على كلمه الحوايا يقول لك انت تعرف يعني الحوايا والله العظيم اعرف يعني الحوايا الحقي كلمه سهله لو لك انت ما تعرفش يعني الحق برضو والله اعرف يعني الحواشي معلش يا جماعه انا مدرس سنوي عامه في منهج ثالثه ثانوي بيتكلم على دستور 23 وفي نص في سؤال ثانويه عامه جه قبل كده كان بيقول اثبت بالدليل حوا دستور 23 على نصوص متعارضه انا اتعمدت اقول للطلبه كده اقول لهم حوا دستور 23 على نصوص متعارضه اقول لهم انتوا مش عارفين يعني ايه حوا لقيت العيال بيبصوا لي ايه يا استاذ حوا يعني احتوى يعني فيه يا استاذ العالم عارف يا شريف، انت اللي مش معنى ان انت مش عارف يبقى الناس مش عارفه. عارف بعض الناس لما تيجي تقول لهم نكته يقول لك انا لما النقطة دي اتقالت لي ما يبقى لو قلتها لحد مش هيضحك، انت مش مقياس يا شريف، انت جاهل اصلا. الحوايا جمع مفرده طبعا فعل حوا او يحتوي او كده، مفرده حاويه. تعرف لما يكون حد جايب بضاعة من الصين ولا حاجة يقولك أنا جايب حاوية من الصين بلاش شريف هيروح الصين ده دماغه بايظة عارف الستات بتوع زمان لما كانت تيجي الست ست وستة كده يشيلوا مشنة فوق دماغهم يقولك اعدل لي يا ابن الايه الحاوية اللي فوق دماغي ها الحوايا عارف الحوايا يعني ايه؟ حته القماشه الدائريه عشان الحاجه كده ربنا يدي كل النساء الصحه اللي شقيانين يحطوها في دماغهم. فكلمه حوا معناها استدار وده اللي مقصود بيه جوه البطن. تعالى كده نرجع الجمله دي لاصلها ونفلترها بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها ونلعب في النقط على اعتبار ان اللي نقطوا القران غلطوا مثلا في نقطه هنا، نضيف مثلا نقطه على الح هتبقى الجوايا، الجوايا دي كلمه سريانيه معناها البطون. نلعب في الكلمه وبعدين قالك اه كلمه حوت تعال نلعب فيها كده جايه من كلمه ايه بقى الجوايه الجوايه طيب هي مش الجوايه هي جاوي يعني في السريانيه جاوي يعني الكلمه ببساطه كده جاوي وجاوي مش معناها ها آه البطون جاوي معناها الداخل طب أقولك لك حته ظريفه طب تعرف بقى ان كلمه جاوي السريانيه دي تمشي زي كلمه الجواني في العربي يعني خد بالك احنا مثلا بنقول الصعيدي الجواني يعني الداخلي حتى في الكاوتش يقول لك في كاوتش خارجي براني وكاوتش ايه؟ جواني يعني مقصود بيها الداخل مش المقصود بيها البطون، يعني لا انت فاهم عربي ولا فاهم قران ولا فاهم اسلام ولا فاهم مسيحيه. تعالى كده نحط المعنى ده في الجمله دي دلوقتي ونشوف الا ما حمل ظهورهما او البطون، كده الجمله بقى ليها معنى. حراميه ولا 60 كلب ادينا انسان يا شريف. يعني سؤال ليك، انت تعرف يعني ايه قرآن؟ الكتاب اللي انت مستعد تموت عشانه ما تعرفش معناه ايه، ولو رحت بحثت كالعادة هتلاقي مئات التفسيرات، ده لأن كلمة القرآن دي مش كلمة عربية، دي كلمة سريانية، أصلها كلمة قوريان اللي معناها بالسرياني كتاب تلاوة الطقوس المسيحي. بيقول لك أنت تعرف معنى كلمة قرآن؟ الكتاب اللي انت ممكن تموت نفسك عشانه انت مش عارف معناه يا ابني انت ليه مش عارف انت ليه بتجيب هو زي ما المثال بيقول تجيب اللي فيها فيك انت انش عارف ملك شعبين القرآن يقول لك مئات التفسيرات حول كلمة القرآن العلماء لما تكلموا على معنى كلمة القرآن يعني حصروا كل الأقوال في رأي أو رأيين أو ثلاثة اللي منها كلمة جامعة يعني المقصود بكلمة القرآن المجموع جامعة وفي بعض الكلمات بتقول كرأة كرأة يقرأ قرآن سهلة خالص أهو يبقى أنت بتقول مئات التفسيرات ليه؟ والله إحنا عارفين معنى كلمة قرآن إيه؟ كونك أنت مش عارف ها؟ طيب يقول لك قرآن جاي من كلمة كوريان وهو كتاب التلاوات المسيحية كوريان مش معنى كتاب التلاوات المسيحية في السريانية أنت بتقلق يا خبر اسوخ غيره اسماء كل الشخصيات الدينيه اللي موجوده في القران مكتوبه بالنطق السرياني بتاعها، اسماء زي اسماعيل وسليمان واسحاق ويعقوب وزكريا ومريم ونوح، النطق بتاع كل الكلمات دي ده نطق سرياني. شريف بيقول لك ان كل الاسماء اللي موجوده في القران الكريم اسماء سريانيه. بصوا يا جماعه، في لغه سريانيه، وفي لغه اراميه، وفي لغه عبريه، وفي لغه عربيه. اللغات دول مشتركين في الاصل اللي هو الاصل السامي لدرجه ان في بعض الباحثين بيتكلموا على ايه اللغه الام في دول بعضهم يقول العربيه والباقي نقل منها يعني العربيه هي اللغه الام بعضهم يقول الاراميه والباقي نقل منها السريانيه العبريه ففي اختلاف اصلا اصلا اللغات من اصل واحد فطبيعي ان تكون في تشابه طيب شريف لو واحد اسمه شريف احنا لو عايزين نترجم اسم شريف هنقوله بالانجليزي ايه ها هونست لا طبعا هنقول شريف يبقى احنا نقول كده خدوا الكلمه يا ابن الاسماء هي معناها كده الاسماء لا تترجم تتكتب زي ما هي فلو واحد اسمه اسماعيل يتقال عليه بالعربي وبالانجليزي وبالايطالي ولا اسماعيل طيب ولازم القران لما يتكلم مع العرب يكلمهم بالاسماء المعروفه يعني هو هيبقى اسمه اسماعيل في بعض الاسماء يعني جبرائيل ميكائيل اسماعيل بيبقى ليها معنى الساجد لله، المخلص لله، المسبح لله وكده. هل انت بقى لو قلت لواحد مثلا المسبح له هيعرف المعنى بتاعه؟ ها؟ هيعرف المعنى؟ طبعا لا، فالقران بيكلم العرب باللغه اللي هم بالاسماء اللي هم يعرفوها. علاوة على ان معظم الاسماء دي اصلا اسماء عبريه. ليه ما قلتش ان من القران منقول من العبري؟ اه انت بتتكلم ان القران سرياني فتقول ان هم تبع السريانيه يعني؟ ماشي. طيب في اسماء في اللغه العربيه ما لهاش علاقه نهائي بالسريانيه. عندك أسماء الأنبياء العرب محمد صالح هود وهكذا. طيب في أسماء في السريانية وفي العبرية ملهاش علاقة برضه بالعربية زي ديفيد داود زي إبراهيم إبراهام زي يونان ها اللي هو سيدنا يونس زي يوحنا اللي هو سيدنا يحيى بلاش يا عم زي عيسى إيه علاقة عيسى بيشوع شوف شوف بقى قلت لك لو... لحد فين الاسم الاشهر في المسيحيه مثلا او في اللغات بتاعت الكتاب المقدس عند النصارى يشوع ها ها يسوع ايه علاقه يسوع او يشوع بعيسى ما علاقه ببعض يبقى مش كل الاسماء سريانيه سؤال عمرك شفت سفاله اكتر بل إن حتى تلقيب القرآن للمسيحيين بالنصارى مفيش أي لغة في العالم كانت بتقول على المسيحيين نصارى غير اللغة السريانية آخر الأسافي بقى بيقول لك إن القرآن الكريم نقل كلمات كتير جداً ومنها كلمة نصارى وإن محدش بيقول كلمة نصارى دي إلا اللغة السريانية يا ابن حبيب إنت لو فتحت الإنجيل بالترجمة الكاثوليكية هتلاقيهم بيقولوا كلمة نصارى شيعة النصارى وكمان التلمود ذكر إن المسيحيين قال عليهم نصرايم نصرايم اللي هو الميم اللي في الاخر دول للجمع يعني يعني نصارى نصارى نصرايم بالسين اهو اذا كلمه نصارى كانت موجوده في العهد القديم يبقى مش القران هو اللي اخترع النصرانيه يعني يا حبيبي ذاكر انا أنصحك نصيحه انت لما تحب تهاجم الاسلام حاول يا حبيبي تقعد مع نفسك كده وحاول تستنتج وتستنبط من عقلك اللي مش موجود فرد دي الجزمه اللي عندك دي ما تجيبش كلام المستشرقين لان هم دول ما بيفهموش عربي وتقعد تنقله وانت مش فاهم انت بتنقل ايه اصلا بطل الهبل بتاعك ده تعالوا نشوف حاجه ثانيه بيقولها شريف او مثلا في سوره عبس لما بيقول لك وفاكهه وابا يعني ايه ابا دي مالهاش معنى شريف بدا محور جديد وبيتكلم ان القران الكريم فيه اخطاء وان في بعض الكلمات اللي موجوده في القران الكريم اللي مالهاش معنى ومثلا قال وبعدين قال يعني ايه ابا كلمه مالها يا ابن حبيبي وقف الشاشه اللي انت جايبها خدوا بالكم هو يجي يقول موجوده في كتاب كذا وهي مش موجوده في الكتاب اللي عارض صورته اللي عارض صورته مش موجوده فيه ويقول الكلمه دي ما معنى ومحدش عارف معناها وقف الشاشه كده وقف الشاشه تلاقيه ان مكتوب معنى الكلمه ابا معناها المرعى الزرع القليل يعني طيب غيره لما بيقولك ان ابراهيم لاواه منيب اواه يعني ايه اواه وكالعاده مئات التفسيرات ان ابراهيم لاواه قال يعني ايه اواه ما معنى طب ده ليها اكتر من معنى الغريب والغباء اللي في شريف إن الكلمة لما يكون لها أكتر معنى يبقى عنده ملهاش معنى تخيل يعني إنت لما تقول واحد على واحد كريم وأمين وعطوف ورحيم وجواد وووو يقول لك ما عندوش صفات ليه؟ عشان عنده صفات كتير العلماء قالوا إن أواه معناها حليم إن أواه معناها كسر التسبيح إن أواه معناها كثير الدعاء ان أواه معناها رحيم ان أواه ليها اكثر من معنى ليه وخد بالك ان كل المعاني تقريبا بتدور في فلك واحد الا هو الرحمه والتسبيح والمغفره وان هو بيرجع الى الله وهكذا خلاص يا جماعه البشريه كانت هتتشتت بدون الايه دي مفيش مانع ناكل لوحدينا او مع بعض مع في أبشان تالت طيب ما مفيش غيرهم أساساً بيتكلم على المسلمين والآية اللي بتقول إن مفيش حرج على الناس إن هما يأكلوا كل واحد ممكن يأكل بمفرده أو يأكلوا جماعات أشتاتاً أو جماعات وبعدين بيقول ايه المعلومه دي؟ ما انا ممكن اكل لوحدي او اكل مع حد، ايه بص يا حبيبي انا افهمك انا بس، العرب كان عندهم نوع من انواع الكرم يعني، فالراجل بيتحرج إنه هو ياكل ايه لوحده، يعني صعب إنه هو ياكل لوحده، فيستنى انا طب انا هقول لك موقف، يمكن تفهم لا انا أعمل ايه طيب؟ قدري كده سبحان الله. في مرة رحت الواحات، الوحات البحرية، وكان في فرح عندهم، لو في حد من الواحات أو قريب من الوحات أو عارف اللي أنا هقوله ده، يا ريت لنا في التعليقات تحت. الواحات يا جماعة أنا رحت مرة كان في فرح ومن عادة الأفراح عندهم إن العريس لازم يعزم أهل البلد على الأكل، مش يعزمهم يعني لو هم راحوا له البيت يأكلهم. لمدة أسبوع، يذبح عجل أو حاجة زي كده. انا رحت مره وكان معايا اصحابي فلقيت سبع رجاله قاعدين بياكلوا لا قاعدين بس على الاكل يعني فانا لما رحت سبقت اصحابي انا حتى بتكلم بسرعه فبمشي بسرعه فقالوا لي اقعد كل فانا قلت لهم معلش انا اسف يعني انا هستنى زمايلي وكده يعني قال لك اقعد كل قلت لهم معلش يعني عشان اكل مع زمايلي وكده يعني عشان ممكن ابقى محرج وكده قالوا لي حبيبي احنا من عاداتنا وتقاليدنا هنا ان لازم في العزومات دي ناكل تمانيه على الترابيزه لازم ناكل كام تمانيه على الترابيزه فانت لو ما معانا مش هنأكل. فكل معانا وكل مع اصحابك، فهمت؟ فالقران بيتكلم على حاجه زي كده، تاكل لوحدك، تاكل سبعه، تاكل سته، تاكل ثمانيه، تاكل اتنين ما فيهاش مشكله، مش مساله القران بيقول لك في اوبشنين يا تاكل لوحدك، لا، يعني ما فيهاش حرج لو اكلت لوحدك، والجماعه اللي بيتكسفوا ياكلوا لوحدهم، ما فيش مانع تاكلوا لوحديكم او جماعات، فهمت يا شريف؟ اشك، انت فاهمك اصلا يعني صعب غيره. حين الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود؟ يعني ايه الطود؟ قالوا لك معناها يمكن الجبل بالفهلاوة كده بيقولك أسم البحر نصين فكل نص بقى عامل زي الجبل منطقيه هم بالفعل جابوا كلمه صح على كلمه في الاصل كانت مكتوبه غلط كانت المفروض تبقى الطور مش الطود الراء بدل الدال بس هي اتنقلت غلط والدليل ان كلمه الطود دي ما اتذكرتش ولا مره في القران قبل كده بس كلمه الطور اتذكرت عشر مرات هو خد بالك بس هي هي مش طود ها هي طود وبعدين قال دي غلط لان كلمه طود ليطود يعني ما لهاش معنى والمفروض كانت اتكتب طور لان كلمه طور معناها جبل وجدت في القران كذا مره يا ابن حبيبي انت شغال في مصنط هو بالعدد يا حبيبي يعني تخيل كده معلش يعني والله العظيم طب نعمل ايه طيب تخيل كده احنا مثلا بنزيح ماتش فاحنا بنقول ايه وليد سليمان قطع الكره وليد سليمان ماشي وليد سليمان اداها لاحمد فتحي احمد فتحي ادى لعبد الله سعيد لوليد سليمان لعبد الله سعيد ثاني لوليد أزارجون. يحتال شريف جابر يقول لك مش وليد ازار ليه؟ وليد ازار احول ما بي رجله مش مزبوط على الجون لكن وليد سليمان هو اللي رجله مضبوطه على الجون وبعدين لو خدت بالك اتقال كم مره وليد سليمان؟ خمسه سته وليد ازار ما اتقالش ولا مره يبقى مش وليد ازار اللي جاب الجون ايه اللي هطل ده؟ اللي هي كلمه طور عشان جت في القران الكريم يعني يبقى كذا مره يبقى كلمه الطود طب ايه رايك ان كلمه الطود اصلا دي يعني موجوده في الادب الجاهلي وموجوده في المعلقات موجوده قبل الاسلام يعني كلمه عربيه العلماء قالوا عليها جبل، بما ان العلماء قالوا جبل، انت تقول ليه مش جبل؟ طيب العلماء ب... انت بتقول ان العلماء جمعوا القرآن او سيدنا عثمان جمع القرآن، وبعد كده عبد الملك بن مروان بهبلك لما اتكلمنا على ختام جمع القرآن، طب ليه ما صلحوهاش؟ يعني تاني مرة، انت بتقول في فرق بين القرآن اللي جمعه عثمان والقرآن اللي جمعه عبد الملك بن مروان، طبعا احنا عرفنا ان مفيش جمع هنا، ده ده هبل ده، ها؟ طيب انت بتقول في فرق ليه ما عدلوش الحرف ده خلوه بدل الدال ر ليه؟ يعني ليه ما صلحوش الخطا؟ يعني هم هيصلحوا حاجات كتير جت على حرف الره يعني والناس هتاخد بالها منها؟ كمل يا شريف كمل في كلمات لا هي لها معنى بالعربي ولا هي لها معنى في اي لغه ثانيه ولا هي لها معنى حتى لو انت حاولت تفلترها وترجعها لاصلها، زي مثلا كلمه الكوثر اللي في سوره كامله في القران باسمها محدش عارف ايه معناها وكالعادة نئات التفسيرات ولا القرطبي اللي ذكر سبع معاني مختلفة لنفس الكلمة تعدد الكلمات والتفسيرات والمعاني لاغلب المصطلحات في القرآن بالشكل المهول ده ده اكبر دليل ان محدش عارف ايه معنى الكلمات دي هو انت معنى قلنا لك 100 مرة قبل كده الكوثر ده هو المفروض نهر في الجنة يعني الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة طيب هو يجي يقول لك الطبري قال في سبع معاني الكلمة الكوثر هو أنت يا ابن حبيبي هنفهمك لحد امتى؟ مش معنى إن الكلمة ليها أكتر من معنى إن الكلمة مالهاش معنى. طب ده نقول له ازاي ده يا جدعان؟ مثلا مثلا الأسد من أسمائه الأسد والليس والغضنفر والقسورة وأسامة وحيدارة وعباس أسامي كتير جدا وغيرهم طبعا. أنا بقى لما أقول الأسامي دي كلها يبقى معنى ذلك مفيش حاجة اسمها أسد؟ يا حبيبي ده اسمه سارا لغه، سراه لغه، كلمة الكوثر ليها أكتر من معنى بس معناها حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما علينا غيره. وفي نفس الآية بيقول لك مفيش مانع تاكلوا من بيوت معاكم مفاتيحها، يعني أنا لو سارق مفاتيح بيت حد مثلا ممكن أخش أكل عادي كده؟ بيتكلم عن آية بتقول ان عادي ان المسلمين ممكن يخشوا البيوت اللي هما مالكين مفاتحها قالك طب انا لو معيش مش مالك المفتاح بتاع البيت أه أه ما يعني ولا خش عادي ولا ايه النظام يعني يا سخيف كل ايه بيبقى ليها او معظم الايات بيبقى ليها سبب في النزول فالعلماء قالوا هنا في ملك المفاتيح دي المقصود بيها لو راجل غني راجل يعني له منصب ادى المفاتيح بتاعته للخادم بتاعه للمولى بتاعه وراح صفر راح تجاره راح فوبعدين هو قال له بص يا حبيبي المفتاح معاك اهو خش كل براحتك فهو ملك المفتاح اهو قدامك قال له خش كل براحتك فكان الشباب دول كان يقول لك لا انا الراجل قال لي كده بس عشان مكسوف مني فانا مش هخش فالقران بيوضح لا الراجل طيب بطيب نفس عايزك تخش بيته لو انت عايز تاكل ولا حاجه خش مفيش مشكله سهله ايه مفيش حاجه خالص يعني مش معنى اللي معاه مفتاح يخش ولا معوش مفتاح ما يخش انت بل يا شريف طيب وحاجه تاني أو الآية اللي بتقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. أنا مش فاهم، يعني اللي جاب الكون ده كله عمل سيناريو ودراما وحروب علشان ينزل في الآخر كتاب يقول فيه مفيش مانع يا جماعة تأكلوا من بيوتكم. خد بالك يا حبيبي لما يكون في رجل متجوز تعالى يا أنس تعالى تعالى تعالى يا أنس تعالى يا نس. أنس لسه صاحب من النوم. خد بالك الشريف لما يكون واحد متجوز وعنده كام عيل فيجي يقولك مثلا ايه بلد الاسماعيليه ولا بلد طنطا ولا بلد الغرب اي بلد يعني يقولك لك ايه انا ليا فيها اربع بيوت بيوتي فيقول بيوتك يقول لا بيوت ولادي ما هي الفرق بين بيوت ولادي فالمقصود هنا بيوت الابناء انايم انس وارجع لكم تاني <تصفيق> ميمنا أناس وعودنا تعالوا نشوف المقطع ده ناس كتيرة كانت بتقول ان اللي كتب القرآن دوت سمعوا من كلام أساوسا مسيحيين وترجموا ونسهبوا ليه. عشان كده مثلا هتلاقي في أيات بتقول لك ايه في ناس بتزعل محمد وبتقول عليه انه أذن يعني بين الكلام سمعوا من ناس تانية هو فعلا أذن يعني هو اعترف بس أذن لمصلحتكم وأي حد هيقول كده تاني على محمد هنعذبه لما يطلع لنا يوم القيامة <تصفيق> طيب هو مش معنى كلمه اذن يا شريف زي ما انت فهمتها ان هو بيسمع كلام من الناس وبعدين ينقل الكلام ده اللي هو يعني القران جايبه من السريانين ومن اريوس وأتباعه كده لا اذن هنا حتى الايه بتقول اذن خير يعني بمعنى ان هو بيسمع الكلام وخير انه يسمع من الصحابه يعني لما الصحابه بيجي يكلموه فهو بيسمع لهم القصه القصه ان المنافقين قالوا احنا نعمل ونقول وا وا وا ولو محمد ده آه وصل له خبر وكده هنروح نقول له والله ما قلنا هو آه بيسمع مننا يعني. يعني معنى ذلك دي تعتبر منقبه حاجه حلوه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيسمع بس القران والوحي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فالقران قال اذن خير يعني هو بيسمع في الخير مش بيسمع في الشر، مالهاش علاقه بسماع يعني من اريوس او اتباع اريوس. كمل شريف. في جمل كتيرة أو في القرآن ملهاش معنى وتركيبها غلط زي مثلا في سوره الممتحنة لما بيقول لك وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار يعني ايه؟ يعني ايه وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار؟ أنا عايزك تحاول تفهم الجملة دي مع نفسك كده، مش هتعرف، الجملة فيها حاجة غلط وكالعادة مئات التفسيرات، معظمها بيقول إن معناها هربوا، يعني أزواجكم هربت وراحت للكفار، بس في الحقيقة ده مجرد فتي، وحتى يا سيدي لو ده كان معناها بمعنى هربوا، طب ليه ما قالش وإن هربت أزواجكم إلى الكفار؟ شريف مش عجبان آية؟ الآية بكل بساطة بتقول إن لو في حد من المسلمين اتجوز واحده والواحده دي ارتدت او سابت جوزها وراحت للمشركين. طبعا هو المفروض جوزها ده كان صرف عليها وجاب لها شبكه ومهر وحاجات زي كده. فالقران بيقول لو انتوا يا مسلمين حاربتوا الناس دول اللي راحت لهم الست دي وخدتوا منهم غنائم فعوضوا الراجل ده بقدر الحاجات اللي اداها للزوجه اللي هربت. سهله انت مش فاهمها؟ دي قصتك انت. وكأن الكتاب أساساً معمول عشان المسيح وحتى الأربع مرات اللي اتذكرت فيهم كلمة محمد دي ممكن الاسم ينطبق على المسيح لو أخدت فيهم كلمة محمد دي على أساس أنها معنى مش اسم شخص والدليل أنه في المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم اللي المفروض أن رسول ما قالش اسمه محمد قالك اسمه أحمد بيكمل شريف سخافاته وعايز يوصل لنا ان المسيح عليه السلام هو النبي محمد يا ابني انت مش كنت شويه بتقول ان محمد خد الحاجات من اريوس يا ابني انت مش من شويه قلت ان محمد جاي بدين جديد ليه طالما المسيح كان موجود زمان نفس الكلام يا ابني انت مش كنت بتقول ان النبي محمد هو اوزن والكلام ده يا ابني انت مش كنت بتقول ان النبي محمد ما بيعرفش حاجه في القران وسرق الحاجات دي كلها الا يبقى انت عايز تثبت ان محمد هو المسيح ليه يا ابني الله يا ياخدك يا ابني طيب قول يا حبيبي عندك ايه دلائل لك ان القران ترجمه مسيحيه او القران هو كتاب المسيحيين مش كتاب المسلمين، حاجه غريبه والله، قول يا حبيبي. عمرك سالت نفسك ليه القران ذكر اسم المسيح وعيسى 36 مره وذكر اسم محمد اربع مرات بس؟ اه دليل قاطب بجعله الوليد سليمان ووليد ازارو، بيقول النبي محمد ذكر اربع مرات؟ لكن عيسى اتذكر 36 مره، والله ما هعد وراك، انا والله ما هعد وراك، تمام؟ عيسى اتذكر 36 مره، هو معنى ان الحاجه اتذكرت 36 مره يبقى معنى كده ان الحاجه دي القران خاص بسيدنا عيسى؟ طب ما هو سيدنا موسى اتذكر في القران الكريم اكثر من 100 مره، ها؟ طيب ما انا ممكن اقول لك مثلا ان فرعون اتذكر في القران اكثر من سيدنا عيسى، يبقى القران ترجمه فرعونيه؟ او هيروغليفيه ولا القرآن ترجمة او كتاب لليهود العدد ملوش معنا ابراهيم اتذكر تسعة وستين مرة فرعون اتذكر اربعة وسبعين مرة موسى اتذكر مية ستة مرة واتكررت قصته سبع مرات <تصفيق> شريف بيقول ان بعض الايات اللي بتتكلم على النبي محمد وذكرت اسمه محمد، لو احنا خدنا معنى كلمه محمد انه حاجه محموده او حاجه كويسه او صفه يعني، ممكن الالفاظ بتاعت الايات بتاعت محمد تنطبق على المسيح، يعني هو بيقول مثلا وفي مره ثانيه قال لك ما كان محمد ابا احد من رجالكم، وده ينطبق على المسيح، المسيح ما اتجوزش ولا خلف، انما محمد كان عنده عيال واتجوز 12 مره. الآيه بتقصد سيدنا زيد كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متبني سيدنا زيد فلما النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام حرم التبني فكانوا هما بيقولوا زيد ابن محمد فالقران قال لهم لا اسمه يعني يدعى زيد بن حارثة فالنبي مش أبو احد ادي كل القصه طيب المسيح ما كان المسيح بقى نفس الايه يعني لان المسيح عليه السلام متجوز طيب ما في انبياء كتير متجوزوش يبقى هل القران ينطبق عليهم غير كده غير كده انت بتقول النبي محمد اتجوز وخلف يا سيدي ما هو اتجوز لا يا سيدي ايه ما هو اتجوز وخلف اي نعم بس ولاده ماتوا ها يعني ملوش آآ آآ ابن من الرجال النساء فقط هم اللي عاشوا سيده فاطمه ورقيه وغيرهم يعني يعني برضه الايه تنطبق على النبي محمد طبعا الشيوخ بيقولوا لك الاثنين واحد معنى اسم محمد هو اسم احمد بس لو ده كان فعلا حال ما كانش قال اسمه احمد كان قال شخص احمد شخص عظيم انما ده قال اسمه احمد يعني وصفه بالاسم نداء بالاسم ولا هو القران دقيق في كل حاجه ما عدا هنا مش دقيق قوي طيب جميل الايات بتتكلم يتكلم ان المسيح عليه السلام بيبشر بنبي بعديه اسمه احمد. المسيح بيبشر بنبي اسمه احمد؟ اه. اللي هو مين احمد ده؟ اللي هو المسيح. اللي هو بيبشر بمين؟ بيبشر باحمد. اللي هو مين برضه؟ اللي هو المسيح. يعني انا اسمي تامر فانا بقول لكم هيجي لكم واحد بعدي اسمه تامر. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انا. طب بتقول بعدك ليه؟ عشان شريف جاب الحمار. ايه يا عم؟ طيب ويرجع يقول لك كمان ان احمد دي اسم ما قالش لي محمد الايه الوحيده اللي قالت ايه اسمه احمد ما, ما قالش ليه شخص احمد ده شخص متني يالا انت شخص متني المهم قال ما, ما قالش ليه شخص احمد يا ابني حبيبي النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث في البخاري متفق عليه قال عدد لنا اسمائه قال ان من اسمائه محمد واحمد والحاشر والعاقب والماحي فاسماء النبي احمد ده منها أنا لما أقول لي واحد بإسمه، يعني في بعض الناس بيبقى ليها كذا إسم، تلاقي واحد اسمه عاطف وإسم الدلع ياسر، على فكرة والله ما في كده عندنا في الشارع. طيب، يبقى أنا لو قلت له يا عاطف أو يا ياسر، يبقى معنى كده يا ابني هو اسم النبي أحمد واسم النبي، ما حدش من علماء المسلمين قال أحمد دي صفة، كل علماء المسلمين بيقولوا أحمد اسم، أنت بس اللي بتقول إنها إيه؟ صفة، كمل. نحور كمان شريف جابر عايز يثبت إن الكران الكريم نقل كل حاجة من الكتب اللي قبله فهو ما اخترعش حاجة يعني طيب تعالوا نبدأ أول حاجة لشريف جابر قصة أصحاب السبت بتاعة اليهود القصة المشهورة دي قصة موجودة في التوراة من قبل الإسلام ما ييجي بآلاف السنين في سفر الخروج شبتر 16 شريف جابر بيقول ان قصه اصحاب السبت موجوده في سفر الخروج سفر يا جاي من السفر اسمه سفر اسمه سفر انت مش عارف تنطق اسم الكتاب ومش عارف تنطق اسم اريوس ومش عارف تقول مجمع نقيه ومش عارف تقول الطود بتقول الطود أه يا ابني حبيبي انت انت بقى ما علينا القصه مش موجوده في سفر الخروج طيب القصة أصلا مش موجودة في التوراة ولا في العهد الجديد، القصة مش موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى، أنت طيب بتجيب الكلام ده منين؟ ايه؟ على فكرة قصة أصحاب السبت دي تكاد تكون إسلامية، اللي هي مسخ القر... اليهود إلى قردة وخنازير تكاد تكون إسلامية، وكل العالم بيقعدوا يتريقوا علينا عشانها، يقعد يقول لك فين بقى القردة والخنازير ومش عارف إيه والحكاية والرواية؟ في السريع كده المفروض الناس اللي اتمسخوا دول قرده وخنازير قعدوا ثلاث ايام بالظبط وماتوا فعشان كده مالهمش نسل والطبيعي ان حد لما بيكون موسخ ما بيتناسلش بس ما علينا فانت ما تجيش بقى تقول الكلام ده موجود قبل كده وتقعد تقول النصارى بيقولوا له ده احنا هم بيعيبوا علينا على تقول ان هي موجوده من عندهم مش موجوده عندهم وزي ما انا قلت لك اسمها ايه؟ سفرة اسمها سفر الخروج كمل قصة الملك سليمان والملكة سبأ والأغزام السبعة نفس القصة ديت موجودة في كتاب عبري اسمه بوكوف اوف ايستر نفس القصة اللي في القرآن مذكورة بالحرف هناك ما عدا فرق بسيط أوي وهو إن بدل ما القرآن في هدهد القصة ديت اللي هناك فيها ديج بيتكلم على قصة سيدنا سليمان والملكة بلقيس بيقول لك قصة سليمان والملكة بلقيس والأقزام السبعة مين الأقزام السبعة دول؟ مين يا حبيبي؟ مين يا حبيبي الأقزام السبعة انت متأثر انت أنا بتحضر الحاجات بتاعتك منين ها من, إيه؟ آه؟ من آه الأفلام بتاعت الانيميشن بتقعد تتفرج على مازنجر القبضه المزدوجه الرياح العاصفه مش عارف ايه وفاتن جرب هذه أيها الوغد لم تفلح الأخرى أنجدني يا ماير انت بتجيب معلوماتك منين يا ابني أقزام سبعه ايه يا اهبل إيه؟ انت طيب بيقولك القصة موجودة في كتاب The Book of Aster قصة موجودة في سفر استير استير مين يا حبيبي؟ سفر استير ملوش علاقة بقصة سيدنا سليمان والملكة بالقيس القصة موجودة في الترجوم التاني لإستير الترجوم طيب انت هتفرق يعني من ابوله من ابوله طب ما لل... هو الترجمه الثاني ده برضو كتاب قديم لا حبيبي الترجمه دي الترجمه الثاني لسفر استير ده ده لما اليهود بيقعدوا عن اللغه بتاعتهم وبيبتدوا ما بيفهموهاش ابتدوا يترجموا يترجموا الكتب بتاعتهم فترجموا سفر استير اللي هو الترجمه الثاني ده بعد الاسلام تاني كده بعد الاسلام ها يعني لو انت بتتكلم على النقل يبقى هما اللي نقلوا من القران لان هما اللي جم بعد القران لان القصه مش موجوده في سفر استير تقعد طيب تجيب لنا سوره سفر استير والكلام ملوش علاقه باللي انت بتقوله اه ما انت هو بيتبعوك شويه اغنام هيدولك الختمه مهما كان يعني كامل. يعني القصة دية بالجملة دية اتذكرت في كتاب إسرائيلي اسمه مشنا سان هدريان الكتاب دوت اتكتب قبل الإسلام ما يجي بأكتر من ربعمائة سنة بيقولك إن قصة قبيل وهابيلي الإسلام نقلها من قبل كده من كتاب اسمه مشنا سان هدريان اسمه مشنا صان هدريان وكالعاده شغل حميري متكلف جاب صوره كتاب غير كتاب المشنا وما صان صان بالصاد صان هدريان لا لا اسمه سنهدرين ملوش علاقه بالاسم ها فبرضو القصه مش موجوده في الكتاب ده ونفس القصه انت الكتاب غلط وجبت لنا صوره لكتاب تاني غلط وبعدين يا حبيبي القران اصلا ما شيء ان هو مؤلف القصص دي القرآن بيقول ان بيحكي وبيقص على النبي صلى الله عليه وسلم احسن ها القصص فالقرآن بيقول انا بحكي قصص كانت موجوده قبل كده ولان المصدر و... وعايز اعديك معلومه صغيره قد كده مش معنى ان القصه موجوده في القرآن وموجوده في التوراه يبقى القرآن ناقل من التوراه ها ليه؟ لان ربما يكون في كتاب ادم اللي اتنين ناقلين منه صح ولا لا طيب معلومه كمان كل تقريبا من القصص اللي القرآن نقلها من التوراة عدل فيها القران الكريم او بمعنى اصح صحح الاخطاء اللي موجوده وخد بالك القران لما يصحح خطا كان موجود قبله ده على القوه لانك ممكن تثبت انهي اصح في كريوية تاريخيه فالقران بيتحدى بس انت بتفهمش انت واللي معاك كمل أه نوح والسفينه القصه المشهوره قوي ديت اتحكت من قبل ما تنقلها الاديان الثلاثه اليهوديه بعدين المسيحيه بعدين الاسلام أقدم نسخة موجودة للقصة ديت بيرجع تاريخها لسنة 1600 قبل الميلاد لما سؤل العلماء الفرق بين سيدنا عيسى وسيدنا موسى قالوا تقريباً القرطبينا نقل الكلام ده قال حوالي 1700 سنة يعني بين موسى عليه السلام وسيدنا عيسى 1700 سنة طيب وبين سيدنا عيسى وسيدنا محمد حوالي 600 سنة يعني بين سيدنا محمد وما بين سيدنا موسى تقريباً 2000 سنة سيبك من دي بين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام 1700 سنه 1700 قبل الميلاد فانت لما تقول ان القصه دي بتعود ل 1600 قبل الميلاد طيب بحساباتك انت برده مش هحسب وراك يعني هي ناقصه بحساباتك انت يبقى القصه كانت موجوده عند سيدنا موسى في التوراه يعني قبل اللي انت بتقوله ب 100 سنه لان 1700 ق م اقدم من 1600 ق م تعبتني معاك كمل كله بيفت محور كمان شريف جابر بيتكلم فيه عن تحريف القرآن الكريم، فبيقول ان في سوره اسمها سوره الولايه وسوره اسمها سوره النورين، الاثنين دول كانوا موجودين في القرآن الكريم، وبعدين السورتين دول اتحذفوا من القرآن الكريم. لأنهم قالوا ان هو حذف سورتين كانوا معروفين في القرآن، سوره اسمها سوره الولايه وسوره اسمها سوره النورين. أنا عايزك بنفسك تروح تقرا السورتين دول بهدوء خالص وتقارن ما بينهم وما بين باقي سور القرآن. بص يا اخويا، القرآن الكريم كامل. عايز تثبت انه ناقص اثبت لكن ده مش اثبات لان سوره الولايه والنورين الشيعه اللي هم الجماعه اللي هم الشيعه بقى يعني مش مأصلين جايين من اصل لا شيعة شيعه يعني هم اللي اخترعوا الايتين دول او السورتين دول عشان يثبتوا الولايه لسيدنا علي بن ابي طالب لان القران لا يثبت الولايه لسيدنا علي بن ابي طالب ليه الولايه اللي هم اللي يقصدوها يعني لكن سيدنا علي ولينا وحبيبنا وكل حاجه تمام يبقى ما تجيش تقول القران طيب تراكيب السورتين شبه تراكيب القران يبقى معنى كده ان هم كسبوا التحدي بتاع القران ومين قالك ان القرآن الكريم لما تحدى الناس تأتي بآية من مثله مثلا او صورة من مثله يبقى معنى ذلك ان انت مينفعش تألف قرآن شبه يعني كل هو الله احد تروح انت جاي تقول ايه آه انطق بان الله واحد شفت شبه يا حبيبي ما تنحلش القرآن ما تقلتش القرآن، هات قرآن جديد ها زيه مش شبهه، شبهه ايه؟ عمر بن الخطاب نفسه قال ان القرآن ناقص منه حاجات كتير، من ضمنها الجزء اللي كان بيتكلم عن الرجم دوت، وقال اننا المفروض يا جماعه نطبق حد الرجم دوت حتى بعد ما اتحذف من القرآن، لاننا كنا بنطبقه لما كان محمد عايش، معلش انا انسان بيفكر وعايز يستفسر عن سؤال، دلوقتي الجزء اللي بيتكلم عن الرجم دوت ضاع صح خد بالك انت لو وقفت برضو الفيديوهات اللي شريف بيتكلم فيها مفيش حد قال ولا عمر قال ان الايه ضاعت احنا كمسلمين كل الناس عارفه ان احنا مؤمنين بالنسخ النسخ يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بينسخ بعض الايات او بعض الاحكام فالايه كانت موجوده فيما اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اتنسخت وفي العرضه الاخيره على النبي صلى الله عليه وسلم والقران اتعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عرضه في اخر حياه النبي مرتين في العرضه الاخيره الايه دي ما كانتش موجوده يبقى القران اللي النبي سلمه لنا قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو القران موجود دلوقتي لان الكلام ده اتحذف قبل النبي مش بعد النبي يا كذاب يا اللي ما بتفهمش كمل طب ولو كان الاله في نيته انه يحذفها طب ليه ما قالش لمحمد قبل ما يموت والنبي خد عندك الكام ايه دول احذفهم قبل ما تموت ليه بعد ما يموت القران يتغير ويتحذف منه الايات ما انا لك بقى الايات اتحذفت ايام النبي صلى الله عليه وسلم لان ده نوع من انواع النسخ خلاص نسخ تلاوه يعني لكن حكمها ثابت كمل مثلا لو رحت لسوره الانفال في المصحف القديم دوت هتلاقي ان عدد اياتها 77 ايه سوره الانفال بتاعه النسخه بتاعه المصحف بتاعه النهارده عدد اياتها 75 ايه بس ده يعني ان في ايتين اتحذفوا سوره التوبه في المصحف دوت عدد اياتها 130 ايه سورة التوبة في المصحف بتاعت النهاردة عدد آياتها 129 آية بس يعني في آية محذوفة سورة هود عدد آياتها 122 آية سورة هود بتاعت النهاردة عدد آياتها 123 آية ده يعني ان في آية اتضافت بيتكلم ان في بعض المخطوطات اللي موجوده في المكتبه البريطانيه وكده بيقول في خلافات ما بين المخطوطات ديت وما بين القران اللي موجود دلوقتي هو مفيش فيش اختلاف يعني هي المخطوطات اسمها مخطوطات صنعاء يعني ما اختلاف ومبدئيا مش احنا يا ابني حبيبي اللي احنا نبقى قاعدين وبعدين لما يكتشف القران الكريم قلناها لك من اول الفيديو اي حد يجيب مخطوط اه لقيت القران ايه نعمل فرح يا حبيبي القران قلنا بينتقل عن طريق التواتر سبحان الله المخطوطات بتاعت صنعاء مفيش فيها اي خلافات عن القران اللي موجود النهارده. لا فيه قول قالك ان في بعض الصور الايات بتاعتها مثلا 72 هنا يقول لك 73 هنا 76 هنا يقول لك 77 بص هو مبدئيا يعني مساله الايات والترقيم بتاع الايات دي وصور اسماء الصور ده مش قران. والعلماء بيعدوا بعض الايات بيعدوا البسمله ايه وفي علماء بيقولوا البسمله مش ايه فانت عشان تشوف العالم اللي بيعد البسمله ايه هيعد البسمله لو في عالم ثاني ما بيعدش البسمله هيبقى في فرق واحد بين الاثنين لا بس انت بتقول في فرق خمس او سته او سبعه او ثمان ايات يا ابن حبيبي ما احنا قلنا قلنا ان القران الكريم الايات ديت الارقام يعني في بعض العلماء في يقول لك هنا في وقف فالوقف ده يقولوا ايه يعني تخيل كده انت بتقرا القران الكريم نفسك وقف فوقفت أو في وقف لازم لازم تقف هنا. وبعدين في تكملة وبعدين الرقم بتاع الآية. في بعض العلماء قالوا لأ الوقف ده ذات نفسه آية. لكن القرآن من أول كلمة فيه لآخر كلمة فيه ها آه مفيش فيه نقص وزيادة. النقص والزيادة ممكن يكونوا في أرقام الآيات ودي ضافة اضافة بعدين. يعني الترقيم اتضاف بعدين، يبقى انت ما ينفعش تيجي تقول لي في فرق في الايات، لا يا حبيبي، قول لي الايه رقم كذا مش موجوده، مش رقم الايه بقى، قولي الكلمه دي مش موجوده او الجمله دي مش موجوده، لكن تقول الرقم مش موجود؟ ما هو عادي، ايه المشكله يعني؟ يعني تخيل لو واحد كاتب قصه في 100 صفحه، وبعدين واحد نقل نفس القصه تيبيكال صورها على الايه الحاسبه على ال... واحد صور القصه دي تيبيكال مجرد نقل تيبيكال بس شال قص بالمقص كده من تحت الترقيم فيجي يقول لك في هنا نقل خطأ في الخطا ليه؟ لان هنا تحت مفيش ارقام لكن هنا في ارقام وهنا الرقم لو واحد ضغط الصحف لو واحد ضغط الحروف مثلا كبر الخط صغر الخط يقول لك هنا خمسين صفحه لكن هنا 30 صفحه ما هو الكلام واحد بس ده اللي بيفهم كمل ده البيهقي مثلا في السنن الكبرى قال لك ان في جزء كامل من القران مفقود وان سوره الاحزاب ديت كانت بنفس طول سوره البقره بيقول لك ان الامام قال ايه البيهقي باين قال البيهقي يعني اسمه البيهقي مش البيك طب مش عارف تنطق اي حاجه مش عارف الله يكسفك يا شيخ كسف انت عار يا ابني انت لما مش قد الكفر بتكفر ليه؟ يا ابني انت لما مش قد الالحاد بتلحد ليه؟ يا ابني عيب ما تصغرش الملحدين امثالك اقرا الاول اتعلم الاول قبل ما تنطق البيهقي اسمه الامام البيهقي تمام؟ الامام البيهقي بيقول فيه في جزء كامل من القران ضاع فين؟ وقف الصورة والله ما هتلاقي مكتوب كده راجل بيتكلم برضه على عمليه النسخ اللي احنا اتكلمنا عليها طيب كمل ده طبعا غير الاحاديث اللي بتقول ان كانت فيه في القران سوره بنفس طول سوره براء بس اتنست وما اتكتبتش في القران. بيقول لك في سوره كانت موجوده في القران قد سوره ايه؟ سوره براء، براء مين؟ اسمها سوره براءه براءه وبعدين بيقول لك وبعدين اتحذفت يا ابني برضه اقف كده وقفها بالله عليكم يا جماعه شغلوا الفيديو ووقفوا الكلام بتاعه وبيقول لك ثم ايه؟ الدليل اللي هو جايبه بيقول لك ثم رفعت رفعت يعني ايه؟ يعني نسخت اتشالت، ها؟ ما احنا قلنا ان في نسخ، تمام؟ لكن عند العرض الاخير على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ما فيش نسخ، فانت لما تيجي تقول لي القران هنا كان 5000 آية ولا 7000 آية ولا 8000، ما احنا قلنا يا حبيبي، ان كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وفي بعض الآيات بتتنسخ، لكن أهم شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن زي ما هو من أول ما النبي سلمه للصحابة لحد يومنا هذا، يا رب تكون بتفهم، أشك، كمل. يعني عثمان حرق الاصول زي جلد المعيز وورق النخل وورق الشجر اللي كانت مكتوب عليه ايات من القران ودي حاجه لوحدها تشكك اي واحد بيفكر انت ليه تحرق الاصول الاصول اللي هي لا تقدر بثمن واللي انت بنيت عليها المفروض المصحف بتاع بيقولك سيدنا عثمان بن عفان لما جمع القران الكريم من الصحف وخدهم من حفصه وبعد ما كده جمع الصحف ديت راح مولع في الصحف ليه يضيع اكبر دليل واثبات على ان مش عارف انا انا ون... برضه شريف بيخي شريف بيهري عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ما حرقش الصحف ها ما حرقش الصحف سيدنا عثمان حرق المصاحف التانية بمعنى هو جمع الصحابه وجاب الصحف اللي كانت عند السيده حفصه وقال لهم اجمعوا القران والصحابه اصلا حافظين القران فجمعوا القران في بعض الصحابة كان عنده قرآن اللي هو ممكن يكون ناقص صورتين ناقص ايتين اللي ما سمعهوش ما من النبي يعني أو ما يعرفش الحاجات اللي نسخت أو اللي ما نسختش وحاجات زي كده فسيدنا عثمان جمع المصاحف شوف الصحف الأصلية موجودة عند حافظة زي ما هي جمع المصاحف دي اللي فيها اختلافات اختلافات مش فرق لا يعني واحد ما سمعش النبي هو بيقول مثلا المعوزتين زي سيدنا عبد الله بن مسعود فكان بيحكهم كده منين؟ بيحكهم من المصحف يعني وبعد كده لما عرف ان هم من القران اثبتهم في المصحف فقصه زي كده ممكن تعمل بلبله فسيدنا عثمان قال لا مش ده المصحف؟ اه مش كلنا متفقين عليه؟ اه يبقى اللي عنده مصحف تاني يتحرق اما الصحف ظلت عند حفصه حتى عثمان توفاه الله ثم سيدنا علي بعده توفاه الله وبدانا سيدنا معاويه وصلنا لحد مروان بن الحكم واربعين هجريا خد الصحف من السيده حفصه وحرقهم ليه بقى مروان عمل كده احنا مش بن... يعني احنا مش بنقول ان مروان اصاب او اخطا هو اجتهد مروان قال لك ايه الصحف او المصح... المصحف بتاع عثمان مروان قال لك ايه المصحف بتاع عثمان انتشر في كل انحاء العالم ما يجيش بقى كل شوية واحد يقولك ايه؟ انا عايز اتأكد من الاية دي من الصحف تعالوا هطل الصحف عشان نخلص فحرق الايه؟ الصحف يبقى اللي حرق مروان بن الحكم مش عثمان بن عفان، لا عارف تاريخ ولا عارف اي حاجه، كمل. محمد نفسه ما كانش عارف معاني كلمات كتيره قوي في القران اللي هو المفروض عربي وبلسان قومه وهو مهمته انه يشرح لهم ويوضح لهم معناه، يعني الطبري في مره قال ان عائشه قالت ان محمد كان عنده عاده كده انه ما بيفسرش اي ايات في القران الا ايات صغيره خالص اللي هي منطقيا كانت بتكون واضحه ومش محتاجه شرح. بصوا احنا هنختم باخر المقطع ده عشان المقطع اصلا خلاص يعني ش... ده هيجيب لنا الطحال يعني بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف القران الكريم كان في بعض الايات في القران الكريم النبي ما كانش بيعرفها وما كانش بيفسرها والسيده عائشه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفسر الا يعني جزء قليل من القران اعادات قليله من القران يبقى كده النبي ما يعرفش هو طيب يعني لما يكون يا جماعه لما يكون في نص موجود في كتاب ثالثة ثانوي مثلا عربي ولا اعدادي. وبعدين يجي اللي بيشرح الكتاب ده كمدرس او كتاب خارجي يقول لك معاني الكلمات ويبتدي يجيب لك الكلمات مثلا كلمة العرانين دي جمع مفردها ارنين ومعناها الراجل الشريف، فيكتب العرانين جمع مفردها ارنين وهو الراجل الشريف. يبقى معنى كده ان الراجل اللي بيقول المعاني قال المعنى ده ما قالش بقية معاني الكلمات عشان خاطر هو مش عارف معاني الكلمات الباقية؟ لا هو ما قالش معاني الكلمات الثانية عشان خاطر هي ايه؟ عشان هي معروفة، هيجي مثلا في كلمة لك البحر وهو اللي فيه موج وميته ملحق، ما ده معروف، يبقى هو لما هيفسر هيفسر ها الكلمات أو الصور أو الآيات اللي مش معروفة، يبقى مش هيفسر القرآن كله، وبعدين أنت بتقول إن النبي هو اللي مألف القرآن، والنبي هو اللي مترجم القرآن، بما إن هو اللي مألف يعني الكلمات دي انت بتقول ما لهاش معنى، يعني لو قلنا كلمة أبّا اللي انت قلتها قبل كده، وواحد جه للنبي قال له أبّا يعني ايه؟ فالنبي يقول له: مؤاخذة عشان انا مش عارف معنى أبّا، هو اللي مألفها حسب كلامك يعني، هو اللي مألفها، طب ما يقول له أبّا معناها خشبة، أبّا معناها رجل كنبة، أبّا معناها أي حاجة يعني، ما هو اللي بيألف، يعني هو اللي مألف الحاجة زي الخنفشار كده لو تعرفوا القصة يعني، هو اللي مألف الحاجة ومش هيعرف يطلع لها مخرج يعني؟ طيب الحديث اصلا بتاع السيده عائشه ده اصلا ضعيف والعلماء ضعفوه في نفس الكتاب اللي انت بتنقل منه يبقى النبي اللي انت بتقول انه كان بيعرف في السرياني وفي الارامي وفي العربي وفي العبري وبينقل الكلام ده كله بيترجمه وكانه كان دارس في مركز كريش للغات عارف كل ده ومش عارف عربي طب تعرفوا بقى المفاجاه وانا بشوف المقاطع بتاعت شريف جابر اللي حصل لا, لا، الاثنين <تصفيق> <جمال. تصفيق> شريف جابر والحدين اللي هيصدقوك <تصفيق> تيرنتو في منتصف الجبهة في منتصف الجبهة والله الله